ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Mm. Pentru cei care sunteți noi aici, eu sunt Daniela Mistur, sunt fotograf și ideograf, locuiesc în Oradia iar astăzi voi au cu mine să vedem ce face un pescar pe malucreșului. Așa că dacă sunteți grioși, yeah. hai să mergem! ce și cu asta, că-mi place. Pescuitul nu se face numai că-ți place, altfel îl ce da de copii adică. De când știam să mă duc acolo, să M am născut într-o comună lângă Bălți, spre Cheresic, spre Graniță, și pescuiam ca și copii, cu nuiaua, cu act de gămălie. Și mai... Sunt zile bune, nu toate zilele la fel. Sunt perioade când mănâncă peștele, sunt când e presiune atmosferică, când e vorba ce ploie și de asta nu le place. Sunt și soiuri de pește care mănâncă tot anul, sunt care e numai în anumite perioade a anului. Sunt iar perioade de prohibiție, când interzis pur și simplu la unele specii știu că răpitoriaia astea astează în februarie de Așa spune că octombrie ar fi cel mai bun, pentru că ceasul lui biologic îi spune că mă, trebuie să mănânc că vine iarna, ca și la urși, ca și celor... la alte vestitoare, no. Deci e la el nu instinctul, mai bine zis. Treană, Caraz, crap, s-a populat cu crap și acum mai nou, știu că pește de riu, să vă zic ceva, cândva era mai poluat Crișnu, dar acum se prinde rac în Crișnu, racul nu stă în apă poluată, și s-a deversat de atunci, pe vremea lui Ceaușescu, s-a deversat atâta prostie în Crișnu, și de la monte, și mai naval, la Cet, venea, apaia caldă, cu tot felul de soluții care se foloseau la, și de la zahăr când se spălați sfeclaia cu clor. Noi plătim taxa noastră de sezon 150 de lei. 50 5 kg de pești, cu excepția că prins unul mai mare de 5 kg. Și să impune acum să fie la dimensiuni, fiecare pește pe are dimensiuni mai babușca la 15 cm. bibanul la 12 cm. Deci vreau să zic că dimensiunile astea care se prindă de obicei aici. Forma mreană 27 de cm. scobar 25 de cm. 20 cm. Morunașul ăla e 25 de cm. Știuca 40 cm, iară 40 cm. Crapul 30 de cm. Toboliu am născut. E o ultima comună la Cheresic și Pormei Ungarie. Acolo sunt bălțe, cum ziceam noi, Crișul Canalul Colector, canalul a făcut Tisă. Noi toboleam așa, ziceam Krișu Tisă. Și la Crișul Rapide ziceam Krișu cel mare. Acum peam, atunci, ce aveam? O nuiauă, o sfoară, un... să de la porumb, spic de la porumb. Ac de gămălie îl încăzeam la lumânare, îndoit, și îl căleam. E, Ai zic de povestit aici. Mă vie râmă, vermi, vermuș, porumb. Acum sunt atâtea pelezi și tot felul de ăsta la. Sunt magazine. a să cu pâine. Așa o făceam biluță, mămăligă. ligă, no, nu, să punem. Sunt mumitoare elicoidale, coșulețe, e metod, așa zicem noi că ăla are o chestie că el s-așează, el nu intră în ăsta, s-așează așa pe e vegetație cum e și în Crișa, cum a brădișul ăsta. No. m am adus un băț care nu trebuie: Mulinetă, chestii, fire, fir textil, ăsta e lansetă, Minceaua, ce trebuie sculei! Îmi place, eu adică, nu. Cum îi place l să stai la Cârciumă? Așa ce pot să beau o bere dacă vreau? Sau două? <laughs> Bineînțeles, am dacă s-ar putea să te prindă pește pe cine, nu după ei. Trebuie <laughs> un picuț să fie și pasiune, că dacă nu-i pasiune, dacă l-aduc pe unul care nu-i place să pescuiească, stă cu mine aici 5 minute și pe urmă, dă cu bota de pământ și se duce. Da, am dus pe fiul meu. Uh, reunea soartea la mine, că la niciunul nu-i place, nici nu feciorii să pescuiască. Doamna mea, nici nu se nauda că ea n-ar veni pe malul lucru lui puf, când auge de broșche, șerpi și alte uh... vietăți. De Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să-mi scrieți jos în comentarii dacă ați fost vreodată la pescuit și dacă vă place pescuit. Așa că, până data viitoare, rămâneți cu și vă pup